القدس هي محتلة الآن نعم. الشيء الطبيعي البديهي الذي لا بد منه أن نحررها نعم. كيف نحررها بالقوة بدلا نحن ضعاف نشتكي لمجلس الأمن ومن ندد ومن نستنكر ومنشدد على كذا ومن دين كذا ونرفض كذا ولا نرضى بكذا هذا كله يضحك العالم علينا نعم. أن أوسعتهم سبا وأردوا بالإيدي فراحت الإيدي هم يتمتعون بسبنا لهم يسخرون منا فلا بد من أن نكون أقوياء حتى ننتزع بقوة حقنا ولا أحد ولا أحد في العالم يعين على انتزاع حقنا إلا أن نكون أقوياء أنا أعلم علم اليقين أن هناك حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة الآن فوق الطاولة كانت غير معلنة جهاراً نهاراً الآن معلنة جهاراً نهارا حرب عالمية على الإسلام حينما نطبق منهجهم في الحياة الانتخابات الحرة الديمقراطية حينما نطبق منهجهم في الحياة وهذا المنهج الديمقراطي الانتخابات صندوق الاقتراع ينجز ينتج انسان اسلامي الانتخابات كلها مرفوضه ما عاد <تصفيق> في ديمقراطيه هذا صار في الجزائر وصار عند الفلسطينيين وصار في مصر نعم واي بلد اسلامي اذا في انتخابات حره نزيهه وافرزت واحد مسلم الانتخابات كلها مرفوضه هم كذابون هم يريدون انتخابات تفرز انسان صنيع لهم لذلك لا. نحن ما صدقنا الله عز وجل انت حينما تقرا القران وتنتهي من قراءته تقول صدق الله العظيم نحن ما صدقنا ربنا حينما قال ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم هم هم يمثلون ويضحكون علينا ويصطنعون معارك في معركه شكليه بين امريكا وايران وإيران العصا الغليظة في المنطقة. صحيح شيء واضح صحيح جدا، صحيح. شيء واضح جدا، هم عندهم عصا غليظة في المنطقة، كانت إسرائيل الآن إيران. هي مشكلة كبيرة جدا، فنحن م. ما م. لم نكن أقوياء لن نأخذ من حقنا شيئا. والله م. يا سيدي أنا م. أتألم ألم لا حدود له حينما أرى بأسنا بيننا، وأقول لك هذه الكلمة الموضوعية، أعداؤنا الغربيون يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركه ونحن تسيل الدماء وبيننا 95% قواسم مشتركه يتعاونون على 5 مشترك مصلحتهم في التعاون ونحن نتنافس ونتقاتل وبيننا 95% قواسم مشتركه هذا الذي يجري في العراق ويجري في سوريا ويجري بين مذهبين إسلاميين ليس كذلك؟ صحيح فلذلك نحن حينما نبتعد عن حقيقة ديننا تدب البغضاء بيننا والحقيقة أنا أقول كلمة للدعاة الدعاة إلى الله نوعان دعاة إلى الله بإخلاص ودعاة إلى ذواتهم بنفاق الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع والدعوة إلى الذات أساسها الابتداع، الدعوة إلى الله الخالصة أساسها التعاون والدعوة إلى الذات أساسها التنافس، الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر والدعوة إلى الذات أساسها إنكار الآخر كارتر جاء للمنطقة برنامج زيارته دمشق رام الله تل ابيب ماشي ثلاث عواصم أما الرابعة زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي العاد شاليط هل تصدق أن لنا عند اليهود الف وثمانمائة أسير من أجل أسير واحد ياتي رئيس امريكي سابق ليزور بيت الاسير و11800 اسير لا لا قيمه لهم اطلاقا فلا احد يحترمنا اذا كنا ضعفاء صحيح ما لم نكن اقوياء لا يحترم ديننا ولا تحترم امتنا ولا لغتنا ايضا وبهذه المناسبه عندما كان يؤسر مسلم كان يبادل بالاف الاسرى من الروم او نعم من الفرنجه نعم او من التتر او يصير نعم مسلم، وايضا يعني يدفع له الاموال الطائله من اجل تحريره، وايضا استقبال حافل، الان اسرى المسلمين ليس لهم قيمه يعني و... انا احيانا الخص الوضع القائم بكلمات نعم هان امر الله علينا فهنا على الله هان أمر الله علينا فهنا على الله يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم من أجمل ما قرأت عن هذه الآية يعني يا محمد بعد انتقالك إلينا ما كان الله ليعذب أمتك وهي ما كان من أشد أنواع النفي سماه علماء اللغة نفي الشأن يعني مستحيل والف الف الف مستحيل ان نعذب وسنه النبي قائمه فينا وسنه النبي قائمه فينا